محبتك بالقلوب محبتك بالقلب قدام وزلزال وفزع لك علي يطير محبتك بالقلوب قدام وزلزال وفزع لك علي يطير زلزال أقص لساني ذا وياك أقص لساني ذا وياك زلزال ، وأقص إيد اليقظتك بالاذيال مره طب وينه طب مره طب بسلف انا واخوي وجان نيتنا نفوق النزلمه وجانت الدنيا مظلمه وبارده وذاك الدثيث ولابد نجوم السما مره طب وينه طب بسلف انا وخوي وجان نيتنا النزل ما وجانت الدنيا مظلمه وبارده وذاك الدثيث ولابد نجوم السما وما اطولها عليكم قبل طبين المضيف ونايم شوي بعمامه قتل نيتنا نبوقك قال شربوا الماي شتال الظما يااااايل شربوا قهوه والله كريم شوية والموقد حمى جاب خبزة مال حتنقض مليح الخابزتهم تهمية ومن كل ينقال هسه النوب حملو من كل ينقال هس النوب حملوه وهاي برنو من نبوي وخشبة من صدر بلمة احنا الردينا البرنا وشنا مصير فطينا احنا الردينا ردينا البرنا وشنا مصير فطينا أخذ تواضع حتى اقول انسان انسان أخذ طبع التواضع حتى قول إنسان وعوف أحلل تكبر ما يفيدونك عن تر لا تصير في محضر الشجعان سايسهم وسايس لا يهينونك حتى لا تقولوا مشبع بعليو وانت عيال عمك ما يعرفونك اقطع يسرتك من تدخل الديوان باليمنى التعامل من يقهونك وفديونهم من يوقفوا الديان وفديونهم من يوقفوا الديان وقول الفن عم الله للي يدينونك قول الف نعم الله قول الف نعم الله للي دينونك الدنيا عشره عمر عاشرنا نبي احباب احباب كانوا أمين واليوم ماك احباب غربه صفي دنيتي ومحد يدق الباب مدري المحبه انتهت مدري المحبه انتهت بدر الزمن كذاب عرسك يا الولد لم لمش منا مشتمعه عمامك كلها يمنى عرزك يا الولد ها مشتمعه الحبايب حتى تشام غايب مشتمعه خوالك كلها يمنة عرزك يا الولد خداو بالك يا أمك ربتك واذكر بجيها بالك هالمرض غيرك عليها ها ابا تلهي شنو غيرك لو لا غيرك حجي هذا يا اخوي قبلك هواي حكوها آه ابد امك رب وتق حجي والله مثل ما قلت لك قبلك لا حكتها بالك هالمرض غيرك عليها سهرت وانت نايم كونك, كونك تظل سالم، لا تغيرك الدنيا يا قلبنا عرسك يا الولد هسه من رخصة عمام الكبار واخواله كلكم على راسي, الله راسي, الله راسي اللي يحب, يحب العريس صدق علي وجاي يفرح له يرفع لنا اثنين عيال لفوق يحب العريس ابو العريس عمي سعود الغالي تاج الراس في دوره بس سعود يحبه يعني <أسف, آسف والله ما شفتكم <Commandment> ما ادري بيكم بويا اثنين اديك لفوق يلا اثنين اديك ويانا يلا ابو يلا وين الصفقه يلا ها عرسك يا الولد لملم منا عرسك يا الولد مش عمامك كلها يمنا عرسك يا الولد اه تمع الحبايب حتى كان غايب الحبايب شان غايم مجتمع خوارك كلها يمنه عرزق يا الولد امك ربتك واذكر مالك بالك غيرك عليها، امك مالك هالمرض غيرك عليها سهرت وانت نايم هناك تضل سالم سهرت وانت نايم بونك تظل سالم لتغيرك الدنيا يا قلبنا عرزك يا الولد لتغيرك الدنيا يا قلبنا عرزك يا الولد اخ آه يا ما سهرت وظلت تاني يا ما سهرت وظلت تاني عليك اشقد بنت من الاماني، لا تضيع صبرها سوي اللي يسرها، لا تضيع صبرها سو اللي يسرها، عتب عرشه عنك يرضى ربنا عرزك يا الولد، حتى بعرشه عنك يرضى ربنا عرزك يا الولد، نتمنى لك العيشة يا قداوي وتحصد تريده نتمنى لك العيشة السعيدة يا قداوي وتحصد تريده وشوف السعادة قلبك ومرادة وشوف السعادة قلبك ومرادة ويامك الحلوة تصير جنة عرسك يلونة طبعا وياك الحلوه تصير جنة عرسك يا الولد اصحابك والربع كلهم يهنون شكليت ورد قاموا ويطشون اصحابك والربع كلهم يهنون شكليت ورد قاموا ويطشون زطش الروح تقلي شمعه أول روح تقليل شمع من أمور الميل وسمك يا الموحب نور داربنا عرزك يا الولد وسمك يا الموحب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 اليوم اسمع طقر جلينا اداوي ببابك مريني اليكي سحوف تعنينا حل بيهم غيره وسباعه لان اي بيهم غيره وسباعه لان يومه يومه يومه يومه ما ذوله ما يجرون عمي خافن تما سامع بينا انا اللي ما حد يدق <تصفيق> بينا تعرفنا وتعرف ماضينا وماضينا بيضموش شزوى وماضينا بيضموش دلل لو ما مدلل القداوي. ومو بس مقتدى كل اللي يتزوج يتدلل بس انت لا تفرح. الك اسبوع وترجع. فرح. ترجع كما كنت. شنو شغلك قداوي قصاص. ترجع لللحيم وي فاضي؟ <تصفيق> اي ابو عباس الغالي. فرح. ترجع وين للكصابه؟ اسبوع لك مو تكيف. هسه شنو نقول له؟ راح عند العهواي سين تركي. شين قل قداوي يا تفاح قلبو يا عنب دنياي يا تفاح قلبو يا عنب دنياي يا تين وعثق موزو يا كيوية يا توتو كرز يا كهيا رماني الكلشو كلاشو حتى رقية يا نستلد قلبي ويا شفز دنياي يا حبو بس تجو شامية يا مصاص روحو ويا ككو عيناي يا الكافي بعد شاشنه باصلية اليوم عرس وردة شقن زيجي العريس يقول هالسالي اليوم عرس وردة بالليل ريجي اليوم عرس وردة شقن زيجي اليوم عرس وردة بالليل ريجي اليوم سهرة العريس وبهذا المساء من عزمنا وطلبنا عقد اللقاء شايلين جفوفنا وندعي شايلين جفوفنا وندعي نريد من نفسه بدأ يشد حيله جينا للعريس جينا للعريس جينا للعريس, جي للعريس للعريس, للعريس تدري وش